بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو الموجه لتلاميذ وتلميذات السنة الثالثة ثانوي إعدادي سنخصصه لدرس علم المناعة قبل البدء في الدرس عزيزي التلميذة, عزيزي التلميذة من الأفضل أن يكون بجانبك أوراق وأقلام للتفاعل مع الفيديو حتى تكون حتى يكون الفهم والاستيعاب بشكل جيد. لذلك نبدأ على بركة الله. كوضعية للانطلاق يوجد الإنسان في اتصال دائم مع متعضيات مجهرية ورغم ذلك فإن الجسم نادرا ما يصاب بأمراض بسببها. جهاز المناعة وبعض الإجراءات الطبية المتخذة اللذان يوفران له الحماية. دنعززة التلميذ، دنعززة التلميذة، انطلاقا من هذه الوضعية امامكم يمكن طرح أو استخراج إشكالية بإمكانكم إيقاف تشغيل الفيديو حتى يتسنى لكم وتأخذ الوقت الكافي لاستخراج. الإشكالية كما قلت في هذا الفيديو يستحسن أن تضع أمامك مجموعة من الأقلام وأوراق حتى تتفاعل مع الفيديو وتكون عملية الفهم والاستيعاب جيدة ده لنتابع ده من الإشكالية يمكن صياغتها على الشكل التالي كيف يعمل جهاز المناعة على حماية الجسم من المتعضيات المجهريه كيف يعمل جهاز المناعه على حمايه الجسم من المتعديات المجهريه من هذه الاشكاليه طبيعه الحال يمكن طرح مجموعه من الفرضيات او الاجابات الانيه حتى نتحقق سوف نتحقق منها لاحقا بطبيعه من الحال اذا يمكنك عزيزي التلميذ طرح واستخراج فرضيات يمكن صياغ فرضيتين ربما الجهاز المناعي يمنع تسرب ودخول المتعضيات المجهرية نحو الجسم بالنسبة للفرضية الأولى بالنسبة للفرضية الثانية ربما الجهاز المناعي له القدرة على القضاء على المتعضيات المجهرية إذن عزيزي التلميذ يجب أن تكون لديك القدرة والمهارة على استخراج الفرضيات إنطلاقا من بطبيعة الحال وضعيات معينة لنتابع إذا من أجل فهم الدرس يمكننا كذلك استخراج تساؤلات فرعية تساعدنا على بناء واستيعاب الدرس بشكل جيد من بين التساؤلات التي يمكن طرحها ماذا نقصد بالمتعضيات المجهرية إذا ما هو مفهوم المتعضيات المجهرية. كذلك التساؤل الثاني ما أصناف المتعضيات المجهرية؟ ما أصناف المجهرية؟ هل جميع المتعضيات المجهرية تشكل خطرًا على جسم الإنسان؟ إذن هل جميع هذه الكائنات المجهرية تسبب أضرار لصحة وسلامة جسم الإنسان؟ ما الذي يجعل من المتعضيات المجهرية، طبيعة الحال تشكل خطراً على جسم الإنسان إن كانت هناك طبيعة الحال إجابة السؤال الثالث إن كانت هناك متعضيات فعلا تتسبب في أضرار للسلامة وصحة جسم الإنسان وإن كانت كيف يتعرف الجسم على هذه المتعضيات المجهرية التي تشكل خطورة على جسم الإنسان التساؤل الأخير كيف يمنع الجهاز المناعي المتعضيات المجهرية من التسرب إلى داخل الجسم؟ إذا كان هذه أهم التساؤلات سوف نبدأ المحور الأول أو الجزء الأول من علم المناعة بالتعرف على المتعضيات المجهرية وفهم كيفية تأثيرها على الجسم إذا المحور الأول سوف نتطرق من خلاله إلى أصناف المتعضيات المجهرية وخصائصها وضعية مسألة اشترى أحمد حليباً ولحما من السوق وعلى إثر سفر مفاجئ نسي وضع هذه الأغذية في الثلاجة وبعد ثلاثة أيام عاد إلى منزله ليجد أن الحليب تحول إلى رائب وأن اللحم تنبعث منه رائحة كريهة فعلم أن المتعضيات المجهرية هي السبب لكن رغم ذلك تخلص من اللحم فقط واحتفظ بالرائب لاستهلاكه في وقت لاحق كانت هذه الوضعيه المسألة اذا سوف نستخرج تساؤلات من خلال هاته الوضعيه اذا دائما يمكنك ايقاف تشغيل الفيديو ومحاوله استخراج التساؤلات انطلاقا من هاته الوضعيه اذا اهم تساؤلات لماذا تخلص من اللحم واحتفظ بالحليب لماذا تخلص من اللحم واحتفظ بالحليب ما مصدر تلك المتعضيات المجهرية وكيف وصلت للحم والحليب هل توجد متعضيات مجهرية ضارة وأخرى غير ضارة يعني صالحة إذن هل هناك متعضيات مجهرية ضارة نافعة غير نافعة للإنسان وهل هناك متعضيات مجهرية نافعة أي غير ضارة للإنسان للإجابة عن هذه التساؤلات نقترح إنجاز الأنشطة التالية بالنسبة للنشاط الأول سوف نحاول التعرف على المتعضيات المجهرية وأماكن تواجدها ماذا نقصد بالمتعضيات المجهرية وأين توجد هذا النشاط سوف يتخلله تعليمتان على شكل جدول نلخص التجارب المنجزة نتائجها والاستنتاج المناسب لكل منها. بالنسبة للتجربة الأولى أخذنا علبتين بيترى العلبة الأولى قمنا بوضع فيها وسط مقيت يحتوي على مواد غذائية وأغلقناها. وأدخلناها مباشرة إلى محم حرارته 40 درجة سيلسيوس. هذا المحم له الشكل. محم هذا هذا هذه الأنواع من المحمات يمكن تثبيت درجة الحرارة في قيمة معينة. هنا ثبتناها في 40 درجة سيلسيوس. ثم أخذنا علبة ثانية بنفس الوسط المقيد بنفس المحلول المقيد. ثم وضعنا حرف الفرق هنا ان وضعناها في الظل لمده نصف ساعه بعد نصف ساعه أغلقناها وادخلناها كذلك الى محم لكن هنا محم درجه حرارته 30 دغري سيليسيوس اذا هذا فيما يخص التجربه الاولى من الافضل تدوين عزيز المتالمه عزيزه المتعلمة المعلومات اثناء شرح في الفيديو بعد مدة من إدخالهما من المحم، نلاحظ علبة بيترى الأولى بقيت على حالها دون أي تغيير، بينما علبة بيترى الثانية، يعني التي تركناها في ظل لمدة نصف ساعة، وقمنا بإدخالها في محم درجة حرارته 30 درجة سيلسيوس، نلاحظ على هذا الشكل ظهور مستعمرات. للبكتيريا بالنسبة للتجربة الثانية نقوم بملاحظة ميج هانية الحال لقطرة ماء من بيركا مأخوذ من بركة نضع قطرة ماء لبركة على صفحة زجاجية من الصفيحة الزجاجية هادي ونغطي الكل نغطي القطرة بصفيحة زجاجية ونقوم بعد ذلك بالملاحظة المجهرية عند الملاحظة المجهرية نرى هذا الشيء تلاحظون هنا بطبيعة الحال هنا. هنا. هنا هنا يعني اشياء تتحرك والى غير ذلك بهذا الشكل هذا هذا الشكل يذكركم بكائن حي تمت دراسته في السنة الأولى إعدادي إذا هذا هو كائن الباراميسيون المجهري، نلاحظ كذلك هنا أحد الكائنات الحية، الملاحظة المجهرية لماء بيركا أو لقطرة ماء بيركا يمكن أن تكون على هذا الشكل، بالنسبة لتجربتي الثالثة نبلل قطع قطعة خبز. ونضعها لمدة أربعة أيام في الديدل والهواء الطلق بعد أربعة أيام نلاحظ وجود تغيرات على سطح قطعة الخبز على هذا الشكل. نقوم باخذ عينة من هذه الأشياء التي ظهرت. ونقوم بملاحظتها بواسطة المجهر فنرى هذه هذه عبارة عن كائنات حية إذن هنا كذلك من الكائنات الحية إذن هنا أبواب إلى غير ذلك نمر إلى تجربتي الرابعة قمنا بأخذ ورقتين عضويتين الأولى وضعناها في تربة من الحديقة ثم الثانيه وضعناها في تربه معقمه تركناهما لمده زمنيه ثم قمنا بعزلهما في علبتي بيتري منفصلتين ثم على مدى ثلاث اسابيع نلاحظ التغيرات التي تطرا على الورقتين في الاسبوع الاول في الاسبوع الاول نلاحظ هنا الورقه العضويه التي تم وضعها في تربة الحديقه ثم الورقه العضويه التي تم وضعها في تربه معقمه بواسطه التسخين ثم كذلك الاسبوع الثاني نلاحظ هنا التغيرات التي تطرا على الورقتين في علبتي بي 3 ثم كذلك في الاسبوع الثالث نلاحظ هنا التغيرات التي حدثت عنها الورقة العضوية الأولى وكذلك نلاحظ ماذا حدث أو ماذا يوجد هنا بالنسبة للورقة العضوية الثانية إذا تذكر عزيزي التلميذ هذه المعطيات سوف نحتاجها لاحقا إذا كتعليمات نذكر لخص على شكل جدول التجارب المنجزة نتائجها والاستنتاج المناسب لكل منها استنتج مفهوم المتعطيات المجهرية. إذا التجربة الأولى وضعنا في كل علبة بيتري محلولا باقيتان ثم غطينا الأولى مباشرة وضعناها في محم حرارته ثابتة في أربعين دغري ثم العلبة الثانية وضعناها تحت الظل لمدة ثلاثون دقيقة ثم ندخلها بعد ذلك في محم درجة حرارته ثابتة في ثلاثون دغري كانت كنتاريج بقيت العلبة الاولى التي ادخلت مباشرة للمحم على حالها دون تغيير يعني كما ادخلناها كما اخرجناها من المحم بينما في العلبة الثانية ظهرت مستعمرات بكتيرية في العلبة التي تم تعريضها للهواء كاستنتاج توجد كائنات حية مجهرية في الهواء عندما تجد الظروف الملائمة تبدأ في التكاثر إذن هذا استخلصناه من الوعبة الثانية إذن حيث وضعناها في الظل. إذن معرضة للهواء لمدة 30 دقيقة في درجة حرارة 30 دقري سيرشيز إذن هنا درجة الحرارة مهمة كذلك لإيجاد بطبيعة الحال دون نسيان أو دون إغفال المحلول المقيس إذن المحلول المُقيد زائد درجة حرارة 30 درجة أعطت أوسط أو ظروف ملائمة للبكتيريات للنمو والتكاثر. بالنسبة للتجربة الثانية بين صفيحتين أو بين صفيحة وصفيحة زجاجية وضعنا قطرة ماء بركة ثم لاحظنا بواسطة المجهر وجود عدد كبير من الكائنات. المجهريه الحيه خصوصا الباراميسيوم الذي ظهر بشكل جيد في الملاحظه المجهريه اذا هناك استنتاج يعد الماء وسط عيش للكائنات المجهريه هذا هو استنتاج بالنسبه للتجربه الثانيه لان الماء والهواء يشكلان وسط عيش ملائم لبعض الكائنات المجهرية هذا ما رأيناه من خلال تجربتين الأولى والثانية بالنسبة للتجربة الثالثة أخذنا قطعة خبز طرية وبللناها بالماء ووضعناها في الطل والهواء الطلق لمدة أربع أيام بعد مدة لاحظنا أن قطعة الخبز بدأت بالتعفن يعني ظهور عفن, عفن, عفن, عفن على قطعة قطعه الخبز هذا العفن ينمو ويتكاثر مع مرور الوقت اذا مع مرور الوقت سوف يملا العفن قطعه الخبز والعفن عباره عن جراثيم اذا طبعا الحل هو من الكائنات الحيه سوف نلاحظه لاحقا اذا كاستنتاج توجد الجراثيم في الهواء ويمكنها الالتصاق بالاغذيه إذن هنا وضعناها في الهواء قطعه الخبز فالتصقت بها مجموعه من الكائنات الحيه المجهريه التي وجدت من الخبز قطعه الخبز كوسط مقيت ظروف ملائمه للتكاثر والنمو بالنسبه نمر بالنسبه للتجربه الرابعه نضع ورقه عضويه في تربه حديقه لمده زمنيه ثم نعزلها في علبه بيترين لمده 3 اسابيع ثم نضع ورقة عضوية في تربة معقمة لمدة زمنية ثم نازلها في علبة سبيدري لمدة ثلاثة أسابيع كذلك في التجربة الأولى أو في علبة سبيدري الأولى تختفي الورقة العضوية تدريجيا كما لاحظنا سابقا بينما في العلبة سبيدري الثانية تبقى الورقة العضوية سليمة أنا عنها في تربة معقمة يعني قتلنا جميع الكائنات المجهرية برفع درجة الحرارة هنا يعني استنتاج تعد تربة وسط عيش ملائم للمتعضيات المجهرية تعد تربة وسط عيش ملائم للمتعضيات المجهرية نمر للسؤال الثاني مفهوم المتعضيات المجهرية من خلال التجارب المنجزه عزيزي المتعلم عزيزتي المتعلمة يمكنكم إعطاءنا تعريف بسيط للمتعضيات المجهرية إذا المتعضي المجهري هو كائن حي دقيق يتواجد في أي وسط غير معقم إذا وجدناه في الماء وجدناه في الهواء وكذلك وجدناه في التربة وعلى بعض الأغذية مثل قطعة الخبز اذا هنا الكائن الحي الدقيق المجهري الذي يمكن أن نجده في كل وسط غير معقم فلنتبه لهذه المعلومة غير معقم إذن هذا هو مفهوم المتعطي المجهري نمر إلى النشاط الثاني للتعرف على بعض انواع المتعضيات المجهرية، تذكروا معي اننا في هذا النشاط سنحاول الاجابة على التساؤل ما اصناف المتعضيات المجهرية؟ هل جميع المتعضيات المجهرية تشكل خطرا على جسم الانسان؟ اذا نقوم بدراسة الكائن الاول باراميسيوم. اذن يتراوح قده من مئه ميكرومتر الى ثلاثه مئه ميكرومتر له نواه له اهداب تساعده على الحركه في الماء بالنسبه للكائن الثاني الاميبا لها ارجل كاذبه عباره عن امتدادات للنشا السيتوبلازمي كذلك لها نواه إذن البراميسيوم فهو كائن ليس بالضرورة مؤدي للإنسان إذن فهو غير مؤدي للإنسان لكنه في نفس الوقت مفيد جدا للإنسان حيث يستعمله في المختبرات كنموذج أو حيوان نموذج أو كنموذج حي من أجل دراسة مجموعة من الظواهر أو البحث عن الأدوية أو غير ذلك الأميبا فهو هنا عبارة عن حيوان أولي كذلك، لكنها قد تشكل خطر على الإنسان إذا تصربت إلى الجسم. إذا فهذه الكائنات نسميها بحيوانات أولية أو ما يعرف بكائنات وحيدة الخلية لأنها عبارة عن خلايا واحدة بها نوات حقيقية. إذا تسمى بحيوانات أولية. بالنسبة للمتعضل المجهري الثالث هنا وعبارة عن خميرة، الخميرة هي التي تستعمل في الطبخ إلى غير ذلك، لكن ليست يجب أن نفرق بين الخميرة بطبيعة الحال الطبيعية إلى غير ذلك عن الخميرة الكيميائية، الخميرة الكيميائية فقط هي مجموعة من المواد الكيميائية المصنعة في المختبرات، لكن الخميرة هنا نتحدث عن الخميرة الطبيعية نلاحظها بواسطة المجهر بهذا الشكل عند تقريب أو تكبير الصورة مع ملون جيد يمكن ملاحظة النواة التي تكون صغيرة جدا بالنسبة لطولها فهو ممتد أو يتراوح ما بين خمسة إلى اثنا عشرة ميكرومتر هي الخميرة التي تستعمل, الخميرة الطبيعية التي تستعمل في الطبخ. إذن هذه تسمى بالفطريات. فالخاميرة هنا عبارة عن فطريات مجهرية. إذن هذه يستعملها الإنسان. بإمكان استعمالها الإنسان في المجال الغذائي. وهنا كائن آخر متصعب مجهري العفن بهذه الصورة. إذن يشبه قليلا العفن الذي رأيناه في التجربة السابقة. لكن ليس نفس النوع. هذا العفن كذلك من الفطريات المجهرية نجده على بعض الفواكه المتعفنه نجده في على النباتات إلى غير ذلك وهنا هذا العفن يمكن أن يشكل خطورة على جسم الإنسان خصوصا في الجهاز التنفسي إذا ما تسرر فهو يؤدي إلى تدمير الرئتين هنا ملاحظة طبيعة الحال بالسكانير جهاز سكانر التصوير هنا نلاحظ بعض المشاكل التي يخلقها هذا العفن فهو انتهازي اذا وجد الظروف او طبيعه الحال الظروف الملائمه فبامكانه التكاثر نجد كذلك انواع اخرى من العفن التي تصيب احيانا جلد الانسان اذا جلد الانسان يمكن ان يتعرض احيانا ل هجوم من طفيليات وتظهر على شكل بقع تغمر أو تمنأ جلد الإنسان إذن فهو كذلك من الفطريات المجهرية بالنسبة للمتعدي الموالي عبارة عن مكورات عنقودية. هذه المكورات العنقودية مقارنة بالمتعديات السابقة فهي صغيرة جداً بحيث من اجل ملاحظتها يجب تكبيرها ل 10000 مره بل يجب تكبير ل 10000 مره حتى نلاحظها بهذا الشكل هذا اذا مكورات معقوليه وكذلك هناك عصيه الكزار كذلك حتى هي صغيره جدا مقارنه بالمتعديات السابقه قمنا بتكبيرها هنا ب 60000 مره حتى تظهر لنا بشكل جيد وهنا تظهر طبيعة الحال هنا هذا التنون فهو لأجزائها الداخلية هذه عصية الكزاز هذه تصنف ضمن البكتيريات متعطيين آخرين المكورات العنقودية وعصية الكزاز هنا فهي خطيرة تسبب أمراض خطيرة بالنسبة للإنسان إذا ما تصردت إلى الجسم ولا يتم القضاء عليها بشكل سريع هنا كائن مجهري اخر او متعدد اخر عصيات الحليب بملاحظة بألف بتكبير الف مرة رغم ذلك لا تظهر بالشكل الجيد الواضح فهي كذلك صغيرة جدا لكن من خلال اسمها فهي بكتيريا نافعة لا تشكل اي خطر على الانسان بالعكس فهي تستعمل في الصناعات مج... في الغذائية بشكل كبير خصوصا فيما يخص الحليب ومشتقاته، إذن هنا كذلك تصنف ضمن البكتيريا أو البكتيريات، نوع آخر من المتعضيات المجهرية حمة كورونا أو بإسمها بي... العلمي سارس كوف إثنان، سارس كوف إثنان، هاته الحمات فهي صغيرة جدا بحيث المجهر الضوئي لا يمكننا من التقاطها هنا نستعمل نوع اخر من المجهر المجهر الالكتروني نلاحظ شكلها بطبيعة الحال لها شكل تاجي منه اشتقت اسم كورونا فيروس وهنا حمة الزكام التي تتسبب في الزكام المعروف ب H1N1 كذلك ملاحظة بواسطة المجهر الإلكتروني، تنلاحظ هنا الصورة بشكل جيد، إذا هنا هذه عبارة عن فيروسات، إذا الفيروسات فهي صغيرة أصغر المتعضيات المجهرية التي توجد في الطبيعة، إذا نعيد التعليمات، ما أصناف المتعضيات المجهرية. هل جميع المتعضيات المجهرية تشكل خطرا على جسم الإنسان؟ بالنسبة للتساؤل الأول تصنف المتعضيات المجهرية إلى أربع مجموعات. الحيوانات الأولية عبارة عن كائنات حية تتكون من خلية واحدة مثل الباراميسيوم والأميبا البكتيريات لها اشكال مختلفة تكون على شكل مكورات او عصيات هناك نوع اخر من اللولبيات لم نتطرق له هنا بالنسبة لهذا الدرس كذلك هناك الفطريات المجهرية هي نوع من النباتات المجهرية اللازهرية مثل الخميرات الباناسينيوم وكذلك الحمات هي أصغر المتعديات المجهرية إذ لا يمكن رؤيتها إلا بواسطة المجهر الالكتروني وهي طفيلية إلزامية لأنها لا تستطيع التكاثر والعيش إلا داخل الحياة. الخلايا الحية سواء الحيوانية أو النباتية إذن هي لا تشبه المتعديات الثلاثة الأولى إذن هي طفيلية إلزامية ولا تستطيع التكاثر إلا داخل خلايا حية. بالنسبة للتساؤل الثاني عزيزي التلميذ المتعضيات المجهرية وعلاقتها بالإنسان من خلال تحليل الوثائق السابقة يتبين أنها حسب علاقتها مع الإنسان مبيز بين نوعين هناك متعضيات مجهرية نافعة يستفيد منها الإنسان في مجالات عدة مثل عصية الحليب والخميرة والبراميسيوم يمكن استعمال هذه المتعضيات المجهرية في مجالات متعددة كالمجال الزراعي الطيب وكذلك المجال الغذائي إلى غير ذلك من المجالات كذلك هناك متعدية مجهرية ضارة لأنها تسبب للإنسان خطر إذا ما تسربت إلى الجسم مثل عصية الكزاز وحمة كورونا هذا فيما يخص النشاط المحور الأول إذا المتعديات المجهرية كحصيلة هي كائنات حية لا ترى إلا بالمجهر وتوجد في أوساط مختلفة كالماء والهواء وبعض الأغذية ويمكن تصنيفها إلى أربعة أصناف البكتيريات، الفيروسات، الحيوانات الأولية والفطريات المجهرية. ما تجد الإشارة هنا أن الفيروسات ليست بكائنات حية حقيقية لأنها لا تتوفر على نواة حقيقية سوف نتطرق إليها لاحقا أثناء هذا الدرس منها ما هو نافع للإنسان ومنها ما هو ممرض هذه الأخيرة تسمى جراثيم ممرضة إذا نعيد كحصيلة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 مشكل، هنا يعني نعم نتوقف ما الذي يجعل بعض المتعديات تشكل خطرا على جسم الانسان، رأينا أن هناك متعديات نافعة حتى وإن استهلكها الانسان مثلا عصيات الحليب فهي لا تشكل خطرا على جسم الانسان، على العكس هناك متعديات مجهرية تعيش في الجهاز الهضمي للانسان لكنها لا تشكل خطرا عليه. في حين أننا نجد متعضيات مجهرية أخرى تشكل خطرا على جسم الإنسان إذا ما تسربت إليه ويمكن أن تتسبب في أمراض خطيرة إذا هنا نتوقف في هذا المشكل